خلاص خلاص أمم، طبعًا اليوم هنلعب لعبة هنلعب إنه مثلاً أنا يعني في باب البيوت يعني اللون الأحمر، لان أحمر أيوة اللون الأحمر يعني أحمر هل أحمر كل شيء أحمر حتى هل أحمر أحمر انا انا صراحه قلت لكم من الامارات من الامارات من الامارات ال... ومن ومن آ... عندي <خصفت> بس آ... انا من الامارات والاردن صراحه الله كريم علينا وعليكم ان شاء الله يا رب ورب يتقبل صيامكم وبس ويلا يلا يا الله يلا خلاص لا تفرحش انا مراحب في اليوتيوب كده و اضبط في الاجهات و انا افكر يعني انا نرسل و كده و رحت شفت اليوتيوبرز البلاع بالغو بلوك انا يعني قلنا بايش عاملين عاملين إنه يقضوا يوم كامل فاب البيوت باللون باللون كزا يعني وأنا انا قررت ان اكمل اليوم باللون احمر و بعدين تختاروني اكتبوا لدفتاليقات و اختاروني اختاروني <تصفيق> اخترولي اخترولي تمام هندخل تمام طبعا. طبعا انا الصايمة مرة وجهدت نفسي افطر والله العظيمة لا, لا. لا. هي بس من الله يعني ما كاتب. كلتها ما استحمل يعني استحمل قرابة ساعة دلوقتي وحدة. واحدة دلوقتي. واحدة وسبعة دقيقة هنا ساعة واحدة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة فاطمه 10 طلع دقايق ها البيت احمر قضى يوم انا قلت خلينا نختار بطلون، فأبي بطار فابي فقابي بطلان غير فقابي بطلان يقول احبو ديك فشور هو كده ادور على فين الحوار ان شاء الله جيت اخر جيت يعني انا كنت انا كنت فاتح بس يعني قررت كل الاحمر هذا احمر فاقع هذا احمر نعم ان نعم الله احمر احمر شوف يا شباب بيطلع شو بس, <تصفيق> بس شوف <وش. تصفيق> حلو خلينا نروح اه نشوف خلينا يروح يعني نحن في رمضان وصار خلال خلاص بردوا بردوا رابع يعني محسن يعني أدل أدل أحسن أدل أدل المغربية يعني ما يعني, هنا يعني حدي حدي ما هي ما حد يعني حد يعني ما يجي يعني ما يجي يعني كذا الغروب ان اكون اجل هذا المكان اردت ان اكون اردت ان اكون اردت ان اكون اردت دولش بس انا عربية حمراء لو عربية حمراء خلاص. و... اللي. شالا عربية حمراء من هنا بس انا ايشي اوه ما شعر يعني شوف تحت اه كل مكفر اوه الا والله ان المواطر خلاص يلا جماعة نطلع فوق بكو همشي شخص بيت هذا البيت الاول احمر ويا نخلش البيت من فوق يعني دا اخذنا نروح نس المكان انا رحته المكان انا نسر رحته فيه وبيت لو جيت كثيره فانا احنا عايشين بالجنب يعني شويه هي كانت في الجزء الثاني يعني هيلا هنا لا لا رحت هنا يعني كانت لازم اخذ دروس انتو عارفين اخذ دروس لكن انا لا اشفع يعني خلينا نفتح نختار البن اللي احنا عندنا نشوف ان شاء الله يا يعني جماعه هشحن هشحن اعمل فيديو اكبر فيديو يعني لو تصرف تصرف شخصيًا. انا شخصيه البسها كده صورة كل شيء هذا بتغير في الشيء اول ما كان فيه في تستطيع ان تستطيع ان كده فوق فين ان هذا جديد هذا حضانة بس هذا أم... طبعا لما لما يحمل قوي لما يجي يعني كده بهذا غير بهذا أغير بهذا, أغير بهذا. بعدين هذا لونه أحمر بعد من جوا أحمر وبس خلينا هلا نشيل هذا ونشغل أو نفتح هذا آه آه آه, آه. الحلوة. الحلوة. يا الله لا يمكنك حلوة تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان صعب جدا إنه دي عايز تختارون مثلا أنا أختار مثلا هلا اللون يعني تدقيق رائع يعني او أحمد. يا تلون هذا برة واو من برا تلون خلينا ندخل جوا اوكي ونستنى لحد ما يجي ولا الساعه ستة بيجي هنا عندهم هنا الساعه ستة يجي وانا نكفي الفطر هذا الفطر اللي كيف الفطر ايش شيبس شفتوا شفتوا الدريس شفت صحور شفتوا في الثلاجه لا نروح نشرلها من سوق المارك. أو وكمان في كولا كولا ووو وي... كولا وبيبسي كولا وبيبسي أيوة. في كولا وشيبسي. وتفاحة كمان تفاحة حمراء. يا. أقولك هذا. أنا دش قعدت هذا. والله خديت أيوة. شيلتني. أكيد خلنا نطلع على هذا لأنه حد يمارس ساسك دام عروض ثانية عروض ثانية عروض دينام دينام دينام دينام دينام حس حس حس حس حس نطع نحن نوفيقها على اساس التجات ودلوقتي لازم نروح أفطرها فهو نروح هي سالته ليش ما تجيب حد يعني اي <متحدث> والله صح في حفلة طوابير غير حظله اه بالذات المفروض هذا البيت مره عجبني مره حلو ولما اشحن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني لو اشحن ان شاء الله يا رب نشحن سوي هذا يعني, يعني إحنا روماك بيجي يعني إحنا بتأحب يعني ورك وياي هذا بتحبه. كي يعني كلها كلها يعني عايزه هذا وبعد كيف افتح المصباح يعني وهذا فانا عايزه وعايزه هذا وعايزه هذا وعايزة هذا وعايزه هذا, وعايزة هذا. وعايزة عايزاهم كلهم يعني كلهم من زمان كلهم عارف في بيوت بتكون مرة عادية يعني كذا واو وصلنا رحنشيل بس بالمركز ماشي الحاجات كلها في الدنيا يعني نشيل البيز حمرا البيز عشان فيها حاجات حمراء هشيل بيز رمان بيشيل شيرت بيز بيز بيز بيز مرجع هنا هم جو هذي أعيش ما شاء الله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 نعم، نحاول نفصل بين المويه والمويه، بس إذا كانت مويه مناسبة، نحاول يلا, يلا. ايوه. أكره هالشئ اه هلا مع بس وبعدين بيتزا وبعدين تفاحه وبعدين عصير او بيبس يعني الخر ما بعرف كولا ويلا يعني والله حرام ما بعرف اركب فيه انا لازم الحفله حاولت تسوي حفلة، حفلة، حفلة، كسر حاسين نهار خلونا نحن عليكم يعني وريكم السرية في روبلوكس انا يعني بتكون عارف. الله في روبلوكس فات وشو هذا؟ هذا شو؟ تتفاح ماوس والكور انا عندي كمان المعلومات قصه تحكي يعني قصه قصه يدخل معايا ادخل الناس او يعني ممكن ادخل يعني في ال لكم, نصور لكم فيديو, فيديو مع بيت خالتي او مع خالاتي ناي قولولي ومو كمان بكامل معاهم قصة يعني كذا تون بكامل معاهم قصة ، هكا بيتي الاحمر والله جايين يعني ، والناس يعني صايمين ، والله العالم بسرعة والله نورط ، نورة ، خليني زوجتي إني أغير أغير بيت بلوكتي هاي بس أو أيوة، هم كانوا متل <سؤال> كمان أو هو هوها، وبعدين خلولنا ويا طبعا ما هي من برا وما ليش ما شاء الله يعني. Uh -huh. I want to okay, I want to It's more harder واش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني تجدون الاسفل لن تكون لديك ممكن الأصفر أنا ممكن ان تكون ممكن ممكن ان تكون ممكن ان ممكن أعمل تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون اللون احمر بص أمم، <متصفيق> <متصفيق> أوكي، صباح اليوم التالي يا جماعة. طبعاً شوفنا نحاول نعملها يعني. لأنه أنا ما في ناس في لكن <تصفيق> يعني أنا تكون وايد بس كده يعني راح على ما علينا صراحة شباب ما علينا صراحة شباب راح تدمر يلا مشكلة اوكي خلنا نبدأ بلوكتي بدهاش تقرأ خلنا شوف تاني نروح ونكتب أنا بكل هناك موت عربي لأن هناك موضوعات مختلفة حلاش, حلاش. لا انا سيراني يعني انا انا ابغى مدرسه كلاو وادرس يلا دروس كلاو دروس كلاو دروس أحمر تطاوأ لي إشواك أيك كذا حين أحمر اوكي يا أيك إذا في أحمر الفيديو كيف أيك الفيديو في أحمر أكيد إشواك في القناة في باي. باي مرحبا. يعني باي. <تصفيق>